استثقلتني وجوه ربعي وذاك الملاقه برد دست شوقي وذكرياتي وقلت لازم ابتعد وانا منطيهم ضحكتي مسجل ضلوعي باسمهم تعبوني وانا احبهم وانا منطيهم ضحكتي مسجل ضلوعي باسمهم تعبوني وانا احبهم شمره قزازه على ظهري وانا اقول ان انذني شوكات الورد وحتى من لما انعفتهم الحكي الماين حك بظهر الحكي ظهري تتش عليهم هسه ما كنتك ظهري وحتى من لما انعفتهم الحكي الماين حك بظهر الحكي ظهري تتش عليهم هسه عل ما كنتك اخلاقي سكتتنا عليهم احتراما للاخونا المنحلقهم حلقهم ساكت وما هاك ضيم وما ارد يشد رد وانا بس احكي الشماته يفرهدوني وحتى اهلي يعيروني امه قالت يمه شو عافوك ربعك وانا قلت برد موسم فراق ونرد امه قالت يمه شو عافوك ربعك وانا قلت برد موسم ونرد زين مو التفاهم حله بالقعده الحنينه حتى ما لحقنا نحكي اول حكاية حجيت ونرفزوني وانا ساكت على المواقف لان كل هنا انا ساكت ردي شكرا انا هم ممنون جدا تعبتكم شكرا لكم هذا درس الصحبة واعي وانا لازم استعد لكل الوجوه استعد